Ahoj, vítejte v Tvoření. Dneska si vyrobíme Monsterslis. Budeme potřebovat misku, misku, průhledné lepidlo, jedlou sodu, hénu, čiš, čistíč kontaktní čoček, něco čím to zamícháme, čpitky a potravinářské barvevo a oči, Výbací se. Vezmeme si misku, dáme do ní průhledné lepidlo. Celý průhledné lepidlo asi. Přidáme uh -huh. do toho, barvivo a zamícháme. Při dáme oči. Zamícháme. Můžeme a nemusíme přidat typitky. Přidáme řenu, čistič, kontaktníček. Čistič. Čist, čist, kontakt, przydamy sodu przydamy jeszcze renu Ah, je peux ça dáme ještě špetku pět sody. ještě trošku sodel má lenko. tak o. tady ti upadlo oko <laughs> pozor no přidáme ještě sodu. bych chtěla, no. A máme ještě? No. Renu. No. Barva? Ne. Ptětky? <laughs> ještě trošku ráno teda. Co jsem říkala? Ne? A, no. Dobrý. A máme hotovo. S, počkej, já stop. Dobrý. Chceš ještě něco přidat? No, dobrý. Kdybych s tím myslit, tak This is my. Dat is Jokko. Dat is Jokko. da da <-o> <coughs> Tak a já si jsem <laughs> je